κανέα της πόλης.gr Λάζαρος Χατζησημεώνηδης Καλησπέρα σας φίλοι και φίλοι αγαπημένοι του κανάλι μας YouTube Θεσσαλονίκη TV Εμείς εδώ για μας θα τα πούμε συντόμως πάμε να βούμε τους χορηγούς μας είναι η AMA.com Μοναστηρίου Σαναντανιά στο Μοναστηρίου Σαναντανιά Ανακαινήσεις, σπίτσια, μαγαζιά Supermarket, κατασκευαστική εταιρεία AMA.com μόνασεβίου σαβάτ δαϊνά. Εμείς μπόρεσαμε και κάναμε το ALMA. ALMA.COM Construction Company, Μοναστηρίου 49 με τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-529-414 ALMA.COM παντό είδου ανακαινήσεις. Ανακαινήσεις στο σπίτι, στον επαγγελματικό χώρο, ανακαινήσεις όπου εσείς θέλετε. ALMA.COM Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-529-414 Μοναστηρίου 49 ALMA.COM -ALMA Πίτσα, Ραφαέρο, έμποσμο και πόδιχνη. Ε, Όλου του φίλου, του χορηγού μου, ε, στα βίου έτσι ψαλω τα βένα, εκεί στην Πόδιχνη, τα καλύτερα ψάρια. YouTube, Θεσσαλονίκη TV, είμαι ο Ράζαλο Χατζή και θα φα σα πω και μερικά πράγματα. Ω τεχνή, κοίτα την μήκονο, την πάρω και την Κρήτη και κάποια άλλα νησιά τα κρίνουν γιατί δεν του. Δεν τα καταφέρανε να τους ευωριάσουν όλο τον κόσμο, δεν το πετύχανε αυτό που θέλουν να κάνουν. Εντάξει, είναι άποψη τους ότι θέλω να κάνω, όμως υπάρχει δημοκρατία, υπάρχει ελευθερία, δεν υπάρχει βιπτοκατόρια να μας κάνουνε εμά κάντε το ευώριο, άμα δεν το κάνετε δεν θα βουλέψετε, θα πεφάνετε απ' την πείνα, δεν θα πηγαίνετε στα σούπερ μάρκετ. τι είμαστε ρε, χούρντα. Φτάσαμε να λέμε. Να μα κυβερνάνε αυτοί, θα τη ρίξουμε την κυβέρνηση. Όπω λέμε, θα το τον τσεκίσουμε τον σίγουρα. Το παλιό Πασόκ ήταν το καλύτερο. Τώρα τι να πω, Ότι τα πράγματα δυσκολεύονται και κίνει ο κρυό. Αν μα απαγορέψουν να πηγαίνουμε στα σούπερ μάγκια, μα απαγορέψουν να τρώμε. Δη... Δημοκρατία δεν έχουμε. Τι έχουμε, Χούντα, ούτε στη Χούντα δεν τα ζήσαμε αυτά. Στοιχούντα με τον συγχωρεμένο τον που όλα τα χέρια τους αγότες τα μοίρασε, ε, ε, τα χάρισε. Αυτός για να δώσει ένα φάγό, θα μας κόψει άστο να μην το πούμε. Ε, γι' αυτό έχουμε κάτι, μια έφηξη έχουμε, θα σας την πούμε σε λίγο, επειδή σας να φάω κάτι έχω έχω το καφέ μου και το νερό μου. Κις. θέλω να δοκιμάσω ένα κισάκι γιατί έχω λίγο πολυδικαιμία. Αυτό το kiss είναι το φανταστικό, μα αρέσει, έχει φαόρα. Σκηνοφέντε, εμπιστεύω να ζηρεύεις. Πω ρουκούμι. που σας κόβω την ώρα, βοκιμάτε και εσείς κανένα Κάνε ένα κίσ, κάποια να βγραφείτε, να φάω εγώ το κίσ και... Πω Σαν το κίσ, σαν τη ρίδα, πάουζερ, σαν τη σοκοφέτα τη νίον. Κανουκάρ, πρέπει να είχαμε παγωτό εδώ. Λείπει το παγωτό. Τι να κάνουμε σκηνοθέτη. Αυτάρια. Να σας πω, φάγαμε και το κις και τώρα είμαστε έτοιμοι να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Είμαστε και Επομπή στο στούβιο του σκηνοφέτη μου Κώστα Παπαβόπουλο. Να ευχαριστήσουμε την Επομπή την υποσφέρει η AMA.com Μοναστηρίου 49 Ανακαινήσεις, σπίτια, μαγαζιά, κατασκευαστική εταιρεία, ο φίλος μας ο Μιχάλης, η καλύτερη εταιρεία σε όλο τον κόσμο. ΑμαCom. Αυτά, ε, Παρακολουθούμε τα πράγματα πολύ δύσκολα. Λένε σήμερα δεν προειδήσει και δεν με συγκινούν να δε Γι' αυτό φεύγω και πηγαίνω στη χαρτιβική. Πάω να τσεσκάσω, τι ακάτσω, να κάτσω, να να ακούω του δημοσιογράφου, Αυτοί που τα παίρνουν αυτοκράτο. Και ώρα και τα κανάλια είναι πουημένα. Γιατί ο καθένα λέει τα βικά του, ο καθένα λέει την άποψή του. Εντάξει, μην μαστεραίνετε. Ξέρουμε ότι είμαστε, ρέτε, ρέτε, ρέτε, εντάξει. Όταν υπήρχε η λύπη, δεν λέγατε τίποτα. Όταν πενούσατε, δεν λέγατε πέφανε εκείνο από τη λύπη, πέφανε εκείνο από τη λύπη. Ποτέ. Τώρα με τον κορονιό, πέφανε εκείνο, πέφανε εκείνο, πέφανε εκείνο. Ε, να πούμε, εντάξει, τραγικό είναι να λέτε ότι εντάξει. Πέφανε εκείνο που πέφανε εντάξει. Όλα τα κανάλια με τον κορονιό ασκούστε. Άλλη βουλιά δεν έχεστε. Τώρα τι έγινε. Σκότωσε ο άλλο εκείνη την. Πώ τη λένε ο πιλότο. Τώρα σκότωσε ο άλλο. Τώρα παίζει μια εβδομάδα το ίδιο θέμα εντάξει. Έχετε γίνει. Καταντήσατε αηβία τα κανάλια. Πέτσε ποιότητα. Πέτσε κάμια τσόντα να γουστάρουμε. Το βάβι να παίζετε Το βάβι να γουστάρουμε. Πέτσε λίγο ποιότητα. Παίζετε όλα τα ίδια φρέματα, έχουμε κουραστεί να σας ακούμε, να σας βλέπουμε, έχουμε βαρεθεί. Γι' αυτό είναι το YouTube Θεσσαλονίκη TV, για να τα λέει τα πάματα με το όνομα του. Το YouTube Θεσσαλονίκη TV έχει φτάσει στους 107, 111, φτάσουμε έως, στο 2000 θα το φτάσουμε. Φοβάμαι τώρα μη μα κύσουν πάλι μέσα γιατί λένε φακίσουν και τη θα φακίσουν και εκείνο, φακίσουν και το άλλο. Βέβαια ο άλλος ο του με το πολύ. Θα μας χαζέψουν αυτοί οι δημοσιογράφοι, ότι η Θεσσαλονίκη έχει πολλά ακούσματα. Δε, δεν έχετε άλλη βουλιά να σκορυφείτε και ασκορύτερε με αυτά, γιατί ξέρετε έχει μαμίτα, η μαμίτα είναι. Παίνετε ρευταία από αυτά. Άμα σας κόψουν, άμα πείτε άλλα απάματα, την Άρη πώς την κόψανε από τον άφα. Γιατί είπε κάτι και την κόψανε και τη στείλανε, άντε πάνε σπιτάκι σου κανάλια έντάτσι, δεν παρακολουθώ κανάλια, έχω το βικό μου κανάλι και τα χώνω εκεί πέρα YouTube ό,τι φέω να πω τα βίο στο βικό μου κανάλι, το κανάλι της Αυτά είναι, είναι η επομπή μα εδώ πέρα, βικάμερο, θέλω να πω, θέλω να στείλω χαιρετίσματα. σε όλο τον κόσμο που με παρακολουθεί από το κανάλι μου YouTube Θεσσαλονίκη TV. Θέλω ε, να σας δείξω και ένα βίντεο ε, Κατάμε ώρα σκηνοφέτη για να, να βούμε και το βίντεο μετά. Είμαι εκεί πέρα στη Χατυβική και ψήνουμε κάτι ουκάνικα, ψήνουμε κάτι της εκεί. Ε, θέλω να πω και ένα τα κρέα ήταν από το Μπάλα Βάνις. Μπάλα Βάνις. Όπως λέμε Μπάλα Μπάλα Βάνις. Θα το και στο βίντεο. Ένα λουκάνικο. Τι ουκάνικο ήταν αυτό. Είπαθα Ούτε το, το κόβεις. Πάσες γίνεται 15 με τα βουρκάνε. Αυτό είναι πιο μεγάλο και το βουκάνικο οπότε φορά είπα το βουκάνικό. Ποιο μεγάλο και το, το πουρ μου. Ούτε το που μου είναι 18 πόντου, αυτό είναι 15 το έβαλε. Τι βουκάνικο ήταν, από το Πάραβι, είναι ένα χωριό στην κίνηση στη χατηρική φανταστικό μαγαζί, ζε, ωραία κρέα τα έχει, ωραία σουβάκια ψήσαμε και φάγαμε, θα σας δείξουμε και εικόνες από εκεί πέρα που περάσαμε φανταστικά και στη Χατιβίκη έκανα ένα μπάνιο, ας σου τσεχάστηκα να βάλω ράβι και τι έπαφα, καήκα. Με βέλτηκα με το αντί, έβαλα εδώ, έκανα ράβι ράβι, βάζω λίγο στο μάτι μου, κατάγραφουσα, τύψα το μάτι μου, και μπήκα άλλο το βάδι μέσα και ήμουνα με κορίτσια. Άστο! Τι ώρε δεν μπορούσα να συνεφύγω, Το μάτι μου λε και έμεινα παράδειτο. Δεν βλέπω και αυτή την κάμερα ποτέ. Αυτή η καμερούρα. Τι θα πέσει σε αυτή την καμερούρα, τι θα σα βρίσκω σε αυτή την καμερούρα, τι θα σα βρίσκω. Εγώ θα σα κάνω ένα δώρο εκεί στο φίλο των υπουργών, τον υπουργό, το υπουργό, υπουργό, ε, υπουργό. Ο κύριο Μητσοτάκη, πώ το λένε, mm. Πού έρχεται τη νέα γοντιατία. Θα σα κάνω ένα βορράκι για να το φιμάστε σε όλη τη στη ζωή σα, Αυτά. Να ψούμε και λίγο να κάνουμε καναν καφέ γιατί εμείς να αγαπάμε και να ευθυμάμε τον κόσμο. Αυτοί που με αγαπάνε, τους αγαπάω και εγώ, δεν είμαι αφοπώς π.χ. θα κάνω φασάρια, θα κάνω αυτά. Εγώ αγαπάω τον κόσμο, όσο με αγαπάνε αυτοί, στα facebook, στα social media που κάναμε, στο youtube, το κανάλι, η και TV, δεν είμαι αφοπώς να έχω μίσος κακία. Δεν μ' αρέσει αυτό να έχω το μίσος στην κακία. Αν με πειζα κάνω μια βουλιά θα την κάνω, δεν υπάρχει περίπτωση. Αυτό που αγαπάω, το κάνω. Θέλω να πω ότι από τη χατιβική τα μαζέψαμε. Μαζέψαμε από τη χατιβική. τα βάμε σε μια σακουρίτσα. Δεν θα κάνουμε για όμως. Αυτά. Αυτά είναι από τη χατιβική. Είναι οι ντομάτες που μαζεύω. Φανταστικέ ντομάτε, αυτή η χατυρική, αυτό το μπατσέ, εκεί τη χατυρική, ντομάτε. Αυτέ οι ντομάτε, οι δεν πετάμε πότε στη κάμερα γιατί είναι και αυτά. Οι ντομάτε είναι αυτέ οι ντομάτε που βλέπετε πήραμε κάπω ακυρά. Αυτές οι ντομάτε είναι βόρο στον κύριο Μητσοτάκη, στον Υπουργό μα. Ξέρετε γιατί, γιατί δεν, είναι, δεν πρέπει να υποχωνεί το ευόγειο να το κάνει ο Άλλος, μπορεί να μην φέρει να το κάνει το ευόγειο, να έχει αντισώματα. Δεν δεν προχωρήσει στο, το μαγαζί τώρα για να βουλέψει που λέει ο Άλλος 20 ευρώ τον καφέ, 15 ευρώ τον καφέ δεν θα τον αφήνει μέσα να μπαίνει, είναι αδικία είναι και τιμωρά στα ράφη σου. Ο Θεό είναι μεγάλο και βλέπει. Στο σκάι, είδατε τι έγινε. Είδατε που έγινε. Που του κόψαν στον αέρα, που είναι εντοπί του. Δεν του αφήσαν του αφόπου να μυρίσουν. Τον παπά με το σταυρό στο χέρι. Γιατί δεν θέλουν να κάνουν το ευόγιο. Αυτά είναι πράγματα, δεν είναι σωστά. Και στο ευόγιο, τι παρέχει. Μπορεί να έχει κάτι το ευόγιο, να έχει μέσα. και δεν αφήνουν κανένα να δει το ευόγιο τι γίνεται. Γι' αυτό σε κάνω τις ντομάτες βόρρο κύριε Μητσοτάκη, να τι χαίρεσαι και να πας στην Κρήτη και τσες στην Κρήτη τη βαγίνη ε. Για πάνε στην Κρήτη κύριε Μητσοτάκη να βρεις την γίνεται, που είσαι και αυτήν την Κρήτη. Τσεκίνη, θα ξεκινήσει ο πόλεμος και τσες τη βαγίνη σε λίγα χρόνια, σε λίγε μήνε, που μου είπες άμα κάνει ο το ευόριο αστυνομικό και το δώσει αναστολή και άμα δεν το κάνει το ευόριο θα το βιώτσεις. Είσαι ράφος Μπορεί ο άνθρωπος να μην φέρει να το κάνει. Ο Γιάννα γιατί δεν κάνει το ευόλιο που είναι, έχει κάτι σέρι, κάτι γνωρίζει και φέρετε να πουλήσετε. Μπορεί να έχει μαγνήτη στο ευόλιο. Αφού με είπαν, έχει μαγνήτη το ευόλιο, τι να κάνεις το ευόλιο. Εντάξει, ιδαγικό είναι αυτό. Γι' αυτό, σας χαρίζω τις δωμάτες. δωμάτες. σκηνοθέτη μπορούμε να παίτσουν και τα βιοπάνα ότι χαρίζουμε τις ντομάτες στον κύριο μιτσοτάκι, Στον κύριο μιτσοτάκι χαρίζουμε ντομάτες. Και θα σα χαρίσω, Μισό Ερτο, για να κάνετε σαλάτα, γιατί χωρίς α, ντομάτες, χωρί σαράτα δεν γίνεται, θα σα χαρίσω. Επειδή το τόνε και ζωρίζουνε, εσείς θα το φάτε και θα αποσυστείτε. Ένα αγκούρι. Ένα αγκούρι θα σα χαρίσω κύριε Μητσοτάκη. Να το χαίρεστε αυτό το αγκούι, Να το χαίρεστε αυτό το αγγούρι. Και να σας πω κάτι, επειδή μιλούσαμε για τομάτες και για αγγουράκια, επειδή εδώ τα έχουμε, τα αγγουράκια και οι ντομάτε, για να τα βγάλει είναι πολύ δύσκολα. Αγώτη πάει στις Ραϊκές για να κάνεις ψώνια, ο αγώτη το αγγούρι αυτό έχει 29 λεπτά. Αυτό ξέρει, τίπο τη Μαφέρη, το αγγούρι, η ντομάτα. Να μπει στον πατσέ να κόψει ντομάτε, αγκουράκια, κεμιδάκια, πατάτε, καραμπόκια. Δεν νομίζετε ότι είναι εύκολο. Τα ζω εγώ είμαι, αγώ τι ψάχνει. Το κανάλι το YouTube Θεσσαλονίκη TV, αγώ τι ψάχνει. Άρα είναι στο Skype, εμεί είμαστε στο YouTube Θεσσαλονίκη TV. Για να μαζεύει αγγουράκια, ντομάτε, πιπελιέ, μεριτζάνε, μην νομίζετε ότι είναι πολύ εύκολα για να μπεις στο μπατσέ, να κάνεις τα βάκια να κόψεις τα χότα από κάτω, τα λέμαγα από τις ντομάτες, να κάνει βουλιά, έχει πολλή βουλιά. Γι' αυτό, βρίσκω επάγγελμα ο αγώτης. Και τα δέπεις στη Ραϊκή, κάλωσε λέει, ε φίλε, η ντομάτα τόσο έχει, ε πόσο να έχει, τζάπα στη φέρνη. Γι' αυτό πάρε ένα γκούρι, τι να πω, να πω ότι η ντομάτα, η ντομάτα έχει άκουρη περίπτωση. Πάει ο, την ποτίζεις, μεγαλώνει η ντομάτα, την ποτίζει, την ποτίζεις, ποτίζεις, μαζεύεις ντομάτες. Αυτές τις ντομάτες παίρνει να έχεις άτομα, για να σε μαζέψουν τις ντομάτες, να μπει στο αυτοκίνητο, να πάρει να τα πουλήσει. Να πιώσει εφορίε σε αυτά. Τι νομίζετε, τόσο εύκολα είναι να πουλά ντομάτε και αγκούγια. Στη αυτά η ζωή είναι πανάκριβη. Δεν είναι αυτό. Η ταλαιπωρία είναι μόνο. Και βλέπω να πουλάνε 35, 40, 50, 70 λεπτά ντομάτα τζάπα. Και μετά πα στο σούπερ μάρκετ και την ντομάτα την παίρνει βιπάσια, τυπάσια. Πάντε στι λαϊκέ να ψουνίζετε βοηθήστε τη Ραϊκή, οι Ραϊκοί δεν πρέπει να κρύσουνε. Οι Ραϊκές που πήγανε κάποια στιγμή να κρύσουν τις Ραϊκές να τα πάρει η βιώτης. Αυτό είναι τοπί. Ο αγώτης πάει στη που πουλάει φθηνά πάματα. Αγκούγια, ντομάτες, μεριτζάνε. και κεράσια τα πουλάνε 2 κιλά 5 ευρώ τσάπα και πα στο market, το πιένεις φυσάφι. Αυτά για το σκηνοφέτη αυτήν όμορφη χαρτιρική ντομάτη και αγκουράκια μπορούν για το σκηνοφέτη να το τρώει και να βοσίζεται. Πήγα περασμένη εβδομάδα ήμουνα κάπου και έρχεται ένα φίλο που είπε να με δώσει κάτι λεφτά. Υπάρχει και ένα γκουί περιμένω, περιμένω με καφέ το τα να, να με βοσίσει. Λέει φάει ένα αγγουράκι. ότι είναι παραγωγή, όχι ρε, δεν είναι παραγωγή. That's YouTube, Θεσσαλονίκη TV, χορηγό μας είναι η Amacom, ο Ναστιλού 49, να πίτσα μαγκαζιά, κατασκευαστική εταιρεία. Σε όλο τον κόσμο υπάρχει η Amacom και στο site μπορείτε να μπείτε τη Amacom, να βρείτε τα πάντα έχει, είναι η καλύτερη σε όλη την Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο. Δεν υπάρχει καλύτερη εταιρεία. Είναι. Μπείτε. Έχει και σαλόνια. Έχει καναπέδες, Τα πάντα. Έχει υποσπέτει. Βλέπετε. Στιάχνετε το σπίτι σα όπω θέλετε. Τα μαγαζιά σα όπω θέλετε να τα κάνετε ανακαίνιση. Μοναστηρού 49. Ανακαίνιση σπίτια μαγαζιά. Σούπερ μάρκετ. Η καλύτερη κατασκευαστική εταιρεία σε όλο τον κόσμο. Φίγος μας ο Μιχάλης, θέλω ε, να πω ότι μας βλέπουν και εκεί στη Χατυβικοί τα παιδιά να στείλω τα χαιρετίσματά μου στη όλους τους φίλους που με μέσα το κανάλι μου και παντού και στην Αμερική με βλέπουν και ασταρία, καναβά, σε όλο τον κόσμο να στείλω τα χαιρετίσματά μου. Εγώ θέλω να πω ότι τώρα ξεκινάνε και τα πανηγύρια. Πάντω, μουσική είπαν δεν θα έχουν κόψανε. Και... Αυτό τι ήταν. Κόμουν τη μουσική. Βε και θα κορίσουν τα κούσματα από τη μουσική. Πρώτη φορά το ακούω ω κοινοφέτη. Κλείνουν τη μουσική στη Μύκονο να μην έχουν κούσματα. Τι άλλο θα ακούσουμε σε αυτόν τον κόσμο, τι άλλο θα ακούσουμε. Τι θα ακούσουμε παιδιά, τι θα ακούσουμε. Μα έχουν τεράνει, μα έχουν τεράνει. Θα μα πιούν το αίμα. Αυτοί φέρουν να του πεφάνουν όρου να γυτώσουν τι συντάξει, να κάνουν παγκοσμοποίηση. Τι να πω, κοντή ψωλή. Οι τύχε τρυφθένεια. Εμεί θέλω να πω ότι αυτά που κάνουν δεν είναι σωστά. Δείτε μια άλλη ρίση να είμαστε ο οφόρετσι, να πηγαίνουμε στην εκκλησία, να κάνουμε το σταβό μα. να έχουμε υγεία το Παναπόρα, το καλοκαιράκι, να πίνουμε πολλά νερά, να μην ζαριζόμαστε, μην καθόμαστε στον ήλιο Πολλέ ώρε. θα πάρουμε η από τον ήλιο και θα μα πούνε ότι έχετε κορονοϊό. Ξέρετε αυτά τα, αυτά έτσι λένε, ότι θα μας φέρουν και τον κορονοϊό. Από τον ήλιο θα μα πούνε πολλά, εδώ λένε Φρουκό του Φωτίο έχει η Θεσσαλονίκη από τα κούσματα του χρονίου. Μας κορυβεύουν, οι ίβιοι μας κορυβεύουν, οι δημοσιογράφοι και οι πολιτικοί. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι ζητάνε από αυτόν τον κόσμο. Τι ζητάνε. Δεν έχουμε την ελευθερία μας. Δεν έχουμε να πηγαίνουμε για έναν καφέ, για ένα χυμό. Κάντε εβόλια, κάντε εβόλια. Κι άμα έχει το εβόλιο κάτι και πηγαίνω, έτσι. Μπε, μπε, μπε. Τα, τα, τα, τα, Εντάξει, ταγικό είναι αυτό που λέμε, όμω εντάξει. Συμβαίνουν και αυτά. Έχουμε χαζέψει, έχουμε χασει την μπάρα. Κάντε κάτι για την Ελλάδα σα, κάντε κάτι για τη Μακεβονία. Η πολιτική όλη στην αφήνα είναι. Μόνο ένα είναι στη Θεσσαλονίκη, ο Κυριακό Βερόπουλος. Τον παραλέχουμε είναι ωραίος. Τα λέει σωστά, χύμα στο κύμα καλά τους κάνει εγώ θέλω να βλέπω πολιτική από Φεσσαλονίκη να κάνουν την Ελλάδα, τη Μακεδονία να την κάνουνε, να είναι, τι να πω, να πω ότι άντε να μην πω τίποτα τώρα γιατί είμαι τσατισμένος είμαι, τα ανέβα μου έχουν γίνει τσατάγια, βού που θα πάει αυτή η κατάσταση, Έχει φτάσουμε και το Σύμπα. Ευτυχώς εγώ πήγα, ήμουν ένα μήνα Αμερική, Πέρασα φανταστικά, υπέροχα το 19 που το να έφυγε ο κορονοϊό. Πήγα 15-20 ημέρε Γερμανία. Ξαναπήγα Γερμανία, φανταστικά Γερμανία. Πέρασα υπέροχα Γερμανία, Αμερική. Πέρασα υπέροχα. Χατριβική πηγαίνω συνεχώ γιατί γουστάω χατριβική. Βλέπω κόσμο, αλλάζει η διάθεσή μου. Έχω άλλε παραστάσει εκεί. Αγαπάω τον κόσμο όλο, αυτοί με αγαπάνε, είμαι καλό παιδί, δεν είμαι κανένα κολλό Αυτά, αυτά φίλε και φίλοι, πόσο γράψαμε σκηνοφέτη. 25. 25, πάει 25, 25 γράψαμε. Είρα και τα βιντεάκια στο τέλος, θα γεμίσει εκεί. και το χορηγό μας την άμα ακόμα να στηρίζει 49, φέρω να είσαστε καλά να περνάτε καλά, να έχετε, να έχουμε υγεία το πάνω από όλα και μη φοβόσαστε τίποτα, όλα θα πάνε καλά και να μη, μη για τίποτα. Ο Θεός είναι μεγάλος, θα βοηθήσει όλο τον κόσμο, να έχουμε υγεία, να περνάμε καλά και θέλω να πω και τα χαιρετίσμα μου σε όλο τον κόσμο που με δέπει μέσα από το YouTube, YouTube Θεσσαλονίκη TV το κανάλι μας που αγαπάει ο κόσμος όλος, να είστε καλά. Αφιερωμένα αγκουράκια ντομάτες στον επουργό της Νέας Ζουγκατίας, εκεί τον Κώστα Μητσοτάκη. Τι είφερα και το είπα, θα μας κάνετε μια στην εποχή και δεν θα βρούμε κανένα βίντεο στο κανάλι μου, σκηνοφέτη, τι είπα. Τι είπα, τι είπα. Θέλω να περνάτε καλά, να είστε καλά, θα βρούμε βιντεάκια από χαρτηρική, πώς περάσαμε και θέλω να δούμε πώς θα την ονομάζουμε την επομπή μας σήμερα. YouTube Θεσσαλονίκη TV πάμε βυνατά, πάμε με αγάπη, με υφηρετσία να χαιρόμαστε αυτά που μας βοηθούν. Ακόμα και το ένα λεπτό πρέπει να το χαιρόμαστε έστω έναν καφέ να ψούμε, ένα χυμό, κάτι να περνάμε καλά όπως σήμερα πήγαμε βερτελιάτικα και χρήψαμε μια ρετσίνα στο φίλο μας τον Τάσο εκεί στο Ρετζίκι, τα στα πεύκα. Τα φιλιά μου να είσαστε καλά, τζου, bye bye! Πάλι θα σας ένα βίντεο πως ψήνουν τα σουβάκια. Τα σουβάκια θα να τα εδώ πέρα είναι φανταστικά σουβάκια, δεν ξεχνάμε, κρίνη. Αλαμπάνης, τα καλύτερα σουδάκια. Πού αγού, αλαμπάνης. Έχω θέλω να πάω μια μπιζόλα με γιά, Κάνει γύρω στα 100 ευρώ. Κάθε στιγμή θα πάω την πάω μια ωραία φανταστική μπιζόλα και θέλω να την ψήσω εδώ πέρα. 100 ευρώ μπιζόλα. Πάμε να βγούμε σουδάκια. Πάμε λίγο στο μενού. Σουδάκια. Σουδάκια της ώρας, ο Τάκης. Αυτά. σουβάκια της ώρας, ο Τάκης. Ή ο Λάζαγος. Τα καλύτερα εδώ. Και το πουλυτή είναι έτοιμο. Ψήνεται εκεί πέρα. Με προκατάσταση θα κάνουμε σήμερα. Και σε λίγο πάει μαζί σας με τα καλύτερα. Γιατί θα τα κάτσουμε τα κρέατα. Και ρε τσινούρα. YouTube, Βεσσαλονίκη TV. Τα άλλα θα πούμε στο τέλο με το σπόσο μα. Τα φίδια μα.